I den här filmen tänkte jag visa hur man kan använda sig av sammanfogade figurer i en vetenskaplig animation. Jag själv undervisar i cellbiologi och bilderna som ni ser på skärmen är fyra bilder som jag gjort själv i powerpoint. och Där jag försöker illustrera en cellbiologisk process som kallas för exocytos. Exocytos det är i korta drag ett sätt för en cell att frisätta olika ämnen till sin omgivning. I bild A högst upp så har jag ritat en cell som innehåller en membranomsluten vesikel och som i sin tur innehåller någon typ av molekyler som ska frisättas till omgivningen. I bild B så kan vi se hur vesikeln har smält samman med cellmembranet. I bild C ser vi hur molekylerna som fanns i vesikeln har frisatts till omgivningen och i bild D kan vi se att cellen nu har återgått till sitt ursprungsläge med skillnaden att den nu saknar vesikeln som sammansmälter med membranet. Om ni kollar på cellen i bild C så vill jag bara förklara att jag har gjort den här cellen genom att jag sammanfogat två binder. Det vill säga bilden på min cell och bilden på min vesikel. Och sen valt att subtrahera bort den ena bilden via formatmenyn och koppla samman figurer. Så istället för att visa Exocytos med hjälp av statiska bilder så tänkte jag nu göra en animering. Jag kopierar min första bild och klistrar in den här istället. Sen går jag in på lägg till animering. Och väljer att tona in alla komponenterna i min bild. Det första jag vill göra sen är att få min vesikel att förflytta sig till cellmembranet. Så jag markerar vesikeln och vesikelinnehållet. Jag väljer lägg till animering. Och sen väljer jag linjär under rörelsebanor. Sen så vill jag se till så att vesikeln med innehåll förflyttas till den position där jag har min inbuktning av membranet. Alltså till den här delen av membranet. Så vad jag gör nu är att jag plockar in figuren där membranet buktar in. Så jag gör helt enkelt en kopia av den här och klistrar in. I nästa skede så kommer jag vara tvungen att se min vesikel. Så jag ser till så att min vesikel med innehåll är placerad längst fram på det här sättet. Sen så placerar jag mitt membran med inbuktning på den övriga bilden och jag vänder också att torna in den här cellen. Sen så ser jag till att flytta slutpositionen på min vesikel med innehåll precis till inbuktningen på cellen för det är ju hit som vesikeln förflyttas när den ska tömma sitt innehåll till utsidan. Vi kollar hur animeringen ser ut nu. Okej, inte helt bra. När vesikeln kommer fram till membranet så vill vi att den ska försvinna och samtidigt vill vi att det inbuktade membranet blir synligt. Så vi går tillbaka och markerar det inbuktade membranet och väljer att ta in denna samtidigt som föregående. Det vill säga samtidigt som vi flyttar vesikeln. Sen så väljer vi vesikeln, Lägg till animering och tona ut. Vi väljer också att tona ut med föregående så att vesikeln försvinner samtidigt som inbuktningen på membranet kommer fram. Okej, då kollar vi hur det här ser ut. Ja, inte heller helt bra. Vi kan se att vesikeln försvinner för fort och att det inbuktade membranet kommer in för fort. Så vad vi gör är att vi går tillbaka och justerar våra tidsinställningar. Vi ser att vesikeln med innehåll rör sig i två sekunder medan varaktigheten för att ta bort vesikeln och ta in det inbuktade membranet är 0,5 sekunder. Så vi lägger en liten fördröjning på de här båda. Vi testar en och en halv sekunder. Så nu ser det bättre ut men vi ser också att den hela cellen som ligger under alla bilden nu blir synlig. Och den här måste vi ta bort. Så jag väljer min hela cell. Lägg till animering. Tona ut och att göra detta med föregående. Och då får vi den här animeringen. Ja, då är vi nästan klara. Det enda som återstår är att flytta vesikelns komponenter en bit från cellen och att ta in den hela cellen igen. Så jag väljer mitt vesikelinnehåll. Lägger till animering och väljer en linje som rörelsebana. Och sen får jag ändra start och slutpunkt på den så att den rör sig rätt. Och sen gör jag samma sak för den andra komponenten i vesiken. Jag ändrar också till efter föregående så att rörelsen kommer automatiskt. Och på den andra komponenten blir det med föregående. Slutligen tar jag in min hela cell igen samtidigt som jag tar ut min cell med inbuktning. Så jag väljer min hela cell och väljer att tona in. Och sen väljer jag min inbuktade cell och väljer att tona ut. Jag vill också att det här sista steget när cellen återgår till grundtillståndet ska ske parallellt med att vesikelkomponenterna lämnar cellen. Så jag väljer med föregående på mina två sista animeringar och så lägger jag en liten fördröjning på dem. Sådär, då kollar vi på slutresultatet.